Ionu Cristache are o le enerveze pe Traian Besescu, la TVR1, las, b.c. lui a trecut. Eticoala lui Voiculescu, nu mai repet. Traian Besescu s-a enervat la TVR1, în emisiunea lui Ionu Cristache, România nouă. Fostul preedinte a fost deranjat de întrebările repetate ale jurnalistului pe tema protocoalelor secrete din justie. Cristachiel a întrebat, de mai multe ori, dacă a văzut vreun protocol în mandatele sale de preedinte. Nu a ajuns niciun protocol la mine, am spus-o de atâtea ori. Eu nu ti am ce protocoalele. Nu îmi place să repet de multe ori. Spun o dată E gata. Eticoala lui Voiculescu. Asta ca să le răspundi celor de pe Facebook, care me critic pentru ce vin la tine. Nu, eu vin la TVR, a spus Băsescu. Contrele dintre cei doi au continuat. Eu nu cristachez. Avei o obsesie cu Voiculescu, nu va trecut. Traian Besescu, las, b. celui a trecut, a fost un alt schimb de replici.